Dobrý den, zdravíme vás skladna. Jak už jsme v minulých dílech zmínili, většina značek parfému je spojená s jménem nějakého módního návrháře. A ne jinak je to u Moskina. Dokonce Moschino byl bývalým spolupracovníkem samotného Gianni Versaceho, o kterém jsme se bavili minule, konkrétně byl jeho ilustrátorem. No a Franko Moschino se osamostatnil potom v roce 1983, tím, že založil vlastní firmu a vlastní značku. Proslovil se svým postojem vyjádřenými slovy, nemůžete-li být elegantní, buďte alespoň extravagantní. No na tom něco bude. Bude. Mm -hmm. A přestal se se, že vytvářet i modu na každodenní nošení. Tomu i odpovídá jeho řada Cheap and Chic, která přes svou cenovou přístupnost není o nic méně inovativní. Pro svou nápaditost byl nazýván Jean Paul Boutillerem italské mody. Krátce před svou smrtí vytvořil ekologickou kolekci, konkrétně v roce 1994, z materiálu, které neškodí životnímu prostředí. Rok před svou smrtí pracoval na získávání peněz pro děti HIV pozitivní. U této značky nejsou klasické linie, jak jsme byli zvyklí předtím, ale jsou to většinou linie vlakónů, které nesou všechny název Moskino. Dělí se už pouze jenom těmi flakóny, takže je to velice netradiční. A my tady dneska máme flakóny z řady právě toho Cheap and Chic, který byl jako první. Já už jsem bohužel nenalezl tu původní vůni. dnes se pravděpodobně už do Čech nedováží, ale je to tady ta malinkata, která byla čer no, červená. Je to vlastně ta linie Cheap and Chic a od ní byly potom Odvozeny tyhle další vůně, kde každá se jmenuje úplně jinak, ale je to pořád moschino odvozené od penši. Další linií je například Fresh, který vlastně byl odsouzen společností, hlavně kvůli jeho tvaru flakonu, který připomíná každodenní práce a vypadá jako roztřikovač pro Mr. Proper. Takže Moskino, pokud nemůžete být elegantní, buďte alespoň extravagantní. Tohle přesně splňuje. Především jeho flakóny. A co vůně jsou elegantní? Vůně jsou elegantní za rozumnou cenu. Samozřejmě i velice extravagantní. Zrovna to čípeň Shake bylo velice extravagantní. Já ještě. Takhle, když mám tu miniaturu, zkusíme o ní aspoň trošku. Mm -hmm. Se mi povede. A povedlo? Mm -hmm. Myslím si, že to je zlomený. Mm -hmm. Honziku, když už jsme se k tomu dostali, samozřejmě je to velice starý vzorek, řekněme. Vysvětli, co to znamená zlomený parfém. Zlomený parfém znamená, že už mu uběhla jeho trvanlivost. Děje se to opravdu u tady těch miniatur docela často, ne, protože oni mají jiná výčka, mm -hmm. jsou jinak balený. Jsou to fakt miniatury, takže opravdu se omlouvám... Myslel jsem, že ještě z toho vymáčknu poslední ždibec, ale bohužel, kdyby jsme asi měli takhle velký a měli bychom ho v temnu v chladu, což i ostatně máme třeba tyhle ty miniatury, tak bychom možná ještě z toho starý, staršího vymáčkli hmm. tu poslední, ten závad to, závan toho čípenšik, ale bohužel tady těch nikdy nemáme stoprocentní jistotu. Jak dlouho bys řekl, že je taková trvanlivost parfému vlastně průměrně? To je právě to. Nikdo nikdy ti záruku nedá. Říkám, záleží na skladování. Jsou vůni, které vydrží 10, 20, 30, 30 let. A jsou zase vůni, které ti vydrží 3 roky. Minimálně, mm. ale ta trvanlivost by měla být 3 roky. Mm -hmm. Já jsem si vzpomněla například, my jsme tady měli ten parfém Kroku Tigra. Ano. Z roku 98. A ten opravdu vůbec zlomený nebyl. To byl parfém, který se jmenoval? Byl to Kenzo Jungle. Přesně tak. A právě to byl ale tester. Uh -huh. Že byl to klasický flakon. nebyla to takováhle miniatura. Uh -huh. U těch miniatur to bohužel fakt hrozí. Takže obecně nemůžeme říct, vlastně, jak dlouho vám váš parfém vydrží. Musíte to poznat podle vlastního nosu. Určitě. Ale máme tu odvozeniny toho parfému, kde máme Chic Petals. Uh -huh. To jsou vlastně kytičky, zase. My se těch kytek většinou v tom parfumeristickém světě moc nezbavíme, protože květiny inspirují řadu těchto návrhářů a vlastně příroda celkově. A vlastně ohrožené druhy se musí chránit. Takže se dneska už nepoužívají a naopak se ty složky syntetizují. Jaký Tady máme ten velice extravagantní flakónek. Je to Soul mm -hmm. Jak se viděla, tak Moschino má velice extravagantní. A zároveň elegantní. Mm -hmm. Tahle vůně je velice květinová. Je. Ještě možná víc než ta červená. Myslíš? Mně mm -hmm. tedy, tedy přijde, že ta červená je víc do sladka, tohle jsou takové jiné trošku ty květiny. Jsou jiný, tadyhle jsou takové jako luční kytky mi přijde a tohle jsou, ještě když bychom věděli, co znamená anglicky petals, tak to... Petls jsou poupata. Poupata. Mm. Ano, jsou to poupata vlastně, takových, jakoby, jo, spíš zahradních květin zase bych řekla. Určitě. Mm -hmm. A potom tady máme... I love love, miluji lásku, to je krásný ano. název. A to je takový parfém, který my třeba osobně máme vždycky v nějaké akci na Valentína, protože se k tomu hodí. A co doporučuješ třeba jako mužům, kteří přijdou na Valentína právě koupit takhle parfém? ženě. Je to vždycky individuální. Buď přijde muž, který ví přesně, co jeho žena používá, nebo přijde muž, který absolutně neví, co jeho žena používá, a potom jsme tu my, kteří to musíme za něj žehlit. Přesně tak. Takže jak to udala, že Zeptáš se třeba, jak ta žena vypadá, nebo jaký má temperament? Buď temperament, nebo se spíš ptáme, co má ráda. Mm -hmm. Jestli... Jsou i taci, kteří přijdou, dejte mi to první, co, na co vás napadne. Mm -hmm. To jsou ale, já tomu říkám, zoufalci, který svoji ženu vůbec neznají. Uh -huh. jo. A nebo prostě na Valentína je nejjednodušší družší vzítě, co, co se jmenuje I love love, že jo? Určitě. A potom zde máme dva další parfémky, které jsou extravagantní. Řada lidí se nás ptá, jestli to jsou parfémy pro děti. Nejsou to parfémy pro děti, je to další řada toy. Kde jeden malý medvídek, který ho tady nemám bílý, je pro ženy, ten se jmenuje Toy2, a potom je tu Toy Boy, který je pro muže. A když jsem viděl celkově, když jsem viděl reklamu na něj a viděl jsem celkově vizuály, tak jsem říkal, to k sobě vůbec nejde, protože je tam hravost medvídka a vzadu je chlap, v koženém oblečení, takový tvrdák. No to je ten toyboy, ne? A to je ten toyboy. No to je on. A ono to je velice, díky tomu extravagantní to spojit, to dva elementy, ale ty vůně jsou úplně úžasný. Vlastně tvůj kolega Radim, který uh, byl tady se mnou, tak si dokonce zde toho toyboye pořídil. Pro sebe. Pro sebe. Mm -hmm. Protože se mu strašně líbil, a rozhodl se pro něj. A dodné se s No, ale je pravda, že ta dámská vůně je velice příjemná. Je taková hravá. Mm -hmm. Něčím tě jakoby dráží. Mně to připadá, připadá taková jako vůně, jako když bys skočil do polštářů. Nějak tak jako, tak jako skočíš do těch polštářů. Ale jenom v koženém oblečení. No, no, no, s bytčíkem. <laughs> A, a máš tady toj boje. A o tom to je. Takže pro tebe toj dva, pro tvého partnera, manžela toj boje. Uvidíme, uvidíme. Uvidíš, protože toho ti dám ocíchat teď. A myslím si, že z něj budeš načina. Hmm. Rozumím tomu je tam velice výrazná vůně pepře, kterou jsem ještě nikdy u žádného parfému tolik necítila. A je to opravdu, je to opravdu velice zajímavá vůně a mohla bych ji doporučit všem mužům a i těm dominantnějším, kteří nejsou, jenom to je boji. Ale dokázala by si představit pro tebe tu, toho bílého medvítka pro sebe, pro manžela? Černého. Dokázala, dokázala. Určitě, jo. Tak to jsem rád. My se s vámi tímto loučíme, chystáme pro vás další díly a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Mějte se hezky, budeme se těšit. Ahoj. Ahoj.